بسم الله الرحمن الرحيم ويبي نستعين أبواب المهدي المنتظر طبعا لكل فريق من المنتظرين للمهدي المنتظر باب فبيه باب بيقول ان هو يستنى قدام الباب ده عشان المسر ده بيفتح ويطلع منه المهدي المنتظر يبقى مستقبلوه لانه دخل وهو عمره خمس سنين ومخرجش لغاية دلوقتي هو بقى بجوه بقى مين بيأكله ويشربه معرفش قاعد زي اهل الكهف طبعا يبدل عمره خمس سنين يا جماعة يعني هيطلع عمره برضو خمس سنين فيعني كلام لا يعقل باي حال من الاحوال فالباب ده مغلق ما ينفعش ان احنا نصدق كلام زي ده إيه تاني حاجة ما دي عقيدة بقى كل واحد بيبقى ليه عقيدة مختلفة عن التاني يعني فكر الانسان ده ممكن يتشكل على حسب يعني انا لو مش مسلم وبقى في اسرة مسيحية هبقى مؤمن بان المسيح ده الاله ومش عارف ايه بطريقة ما لو انا في اسرة مسلمة عقامل ان المسيح ده رسول ونبي زي يعني هنا وان هو ما تصالبش وشبه له وكده فوفي بقى اليهودي مش مؤمن اصلا بالمسيح خالص ولا بام مريم ولا اي حاجه من دي يعني دولة كذابين بالنسبه لهم فاهمين بقى ازاي فكل حد بياخد عقيده خاطئه وتبقى راسخه وكانها ايه كتاب منزل وهي مش منزله في اي كتاب من الكتب السماويه فعشان كده بحذر الناس وأقول لهم ارجعوا الى الكتب السماوية وسبكوا من الكتب التانية دي خالص سبوكوا بقى ايه من الكتب التانية دي خالص اللي هي اضيعنا خالص يعني من الاخر لما نمسك الكتب السماوية بالظبط هنفهم الدين صح يجب تنقية الدين مرة اخرى عمل ثورة دينية صحيحة يعني يبقي لينا كده مركز وهيبة قدام الناس بإن احنا نفهم الكلام صح وكل واحد يقول دليله الدليل المظبوط فاهم ازاي؟ يعني انت اقنعني ماشي انا عايز نفسي ابقي عقيدتي زي عقيدتك كده وان المهدي المنتظر ده جاي مثلا من سرداب. عايز نفسي أصدق بقى الكلام ده زيك مثلا انت بقى مثلا مصدق الكلام ده أنا نفسي بقى أصدق زيك انت صدقت ازاي عشان تخليني أنا أصدق لكن لما تقولي الميه دي باردة وأحط ايدي ألاقيها باردة اه أقتنع خلاص حاجة لمستها بإيدي إنما دي حاجات غيبية مش ممكن تحصل يعني مش ممكن يعني صعب. لانه دخل خمس سنين بيأكل منين ويشرب ومين وكده هتقول لي ربنا بقى بيطعمه ويأكله يشربه كان زمانه وصل بقى عمره الفين سنة هتقولي لو وقف نموه لغاية كده يعني ايه في ايه اولا المهدي المنتظر ده لازم يعاصر الامة زي ما قال الكتاب هيجي ولد فاطمة ماشي في التوراة اشعياء 11 بيقولك هيجي من صلب داود عليه السلام في الإنجيل بيقول لك هيجي ابن الإنسان يعني من أب وأم يعني المسيح من الأخر هو المهدي المنتظر وإن هو مش هيجي على سحاب ولا كلام من ده وإن جاء على سحاب زي ما بيقول الأحاديث وكده يبقى ده ممكن يحصل بالطيارة إن هو ينزل المسيح في دمشق صح وحصلت فعلا الكلام ده ونزل في المنارة الشرق دمشق ده حقيقي حصلت يعني هي حصلت بالفعل بس ما ظهرش لسه لسه المسيح ما ظهرش هو موجود في وسطيكه لكن انتوا مش عارفينه ولا حد يعرف يوصله الا في حالة واحدة بس الحالة الوحيدة هي ظهوره مع الملكة كيلوباترا ويقوم بإحيائها أمامنا دي بقى إحنا كده نصدق إن ده المسيح غير كده لا يمكن أن نصدق أي حد يعني هو في علامتين مهمين العلامة الأولى إنهيار السد العالي طبعا بس ده على الشيوع بقى يعني على المشاع عادي إن السد إنهار وقع خلاص أه ده جه وعد ربنا. امتى بقى نطلع الملكة كيلوباترا لما يتزنقوا بقى المواطنين مش لاقين ياكلوا خلاص هيرجعوا بقى الكلامي وهيجوا يقولوا يا عمل تعالى طلع لنا ايه الملكة كيلوباترا دي عشان يجي عليها المسيح وربنا يسهل يبش تطلع لوحديها لازم احنا نطلعها بناء عن رغبتنا احنا الاول كشعب يبقى احنا ايه نقول للمسيح اتفضل إحنا منتظرينك يعني شوف بقى عظمة ربنا قد إيه يعني هو مش عاوز يفرض عليك حتى رسوله فرض لأ عطاك إختيار إنت تختاره إنت إزاي نختاره إن إنت تطلع الملكة كليوباترا طلعوا معايا الملكة كليوباترا ونشوفوا النتيجة إيه ولا عاوزين تستنوا نتيجة إنهيار السد العالي الأول نبقوا زي التلاميذ الخايبة اللي هي بتسقط مش عايز اتذاكر يعني مش عايزين نجتهد مش عايزين نبحث مش عايزين ندور هو تكلفه البحث دي هتساوي يعني ايه وصاد اللي هيحصل لكم لو انهار السد العالي عشان كده بقول لكم تكاتفوا معايا سواء حكومه او شعب تكاتفوا معايا وحاولوا يعني حتى اللي بيساعدني ينشر القناه دي ينشر القناه حتى باشتراكه ده ابسط الامور لو عايز يساعدني اكتر يخلي الناس تشترك في القناة ويدعو الناس إلى الاشتراك يعني يبقى في يعني تعاون أنا دلوقتي معاق مش معاق يعني جسمانيا أو فكريا لا أنا معاق من ناحية المال مفيش إن أنا أعمل دعاية وإعلان على الحاجة دي ومعاق برضه من ناحية الإعلام المصري مش هيقبل إن هو يعرض كلامي ده. لان هو في هي كلمه واحده كلمه الرئيس بس عبد الفتاح السيسي وغير كده محدش يقدر يقول اي كلمه في التلفزيونات خالص يعني لك تلفزيون الشعب كلام هجص طبعا مش صحيح فطبعا مفيش حريه في مصر حريه التعبير مش موجوده اه لنا اليوتيوب عادي لان هو مش ملكهم اصلا وعندين انا مشاهدات عليا بسيطة يعني مش مهمة بالنسبة له مش مؤثر مش عامل تأثير يعني فيديو عامل 30 مشاهدة فيديو عامل 50 مشاهدة فيديو عامل 200 مشاهدة 500 مشاهدة 2000 كلام فارغ يعني عدد المشتركين ايه اللي عندي 678 مشترك غد الوقت في سنتين انا يعني ما حدش بيقبل على الأديان فعشان كده انا بقول لكم ده اختياركم انتم واللي عايز المهدي المنتظر من الآخر هو عندنا احنا احنا الوحيدين اللي نقدر نوصلكم للمهدي المنتظر عايزين تمشوا معاي حد امشوا لكن اللي هيمشي معاي انا هو اللي هيكسب هو المكسب الصحيح ليه ان هو يكون معايا لما تكون معايا هنكونوا مع ربنا ان شاء الله لان هو هيوصلنا للحقيقة ربنا هيوصلنا للحقيقة والطريق الصحيح يعني احنا لو اهملنا الابحاث يعني الناس طلعت للقمر فوق وعملت ابحاث عليه وعشان تستفيد ايه ولا حاجة ولا هتضر امنهم القومي لو ما طلعوش يعني افرد امريكا ما طلعتش عادي مفيش مشكلة مش هيحصل لهم حاجة لكن احنا اللي هيحصل لنا مصيبة كبيرة وكمان اللي الحاجة اللي احنا عنا نبحث عنها دي مش هنروح الامر ولا هنعمل سواريخ ولا بتاع ده هو نركب ميكروباص ممكن بخمسة وثلاثين جنيه النفر او نركب القطر برضو بعشرة جنيه ولا حاجة هيودينا لغاية هناك يعني مدينة الحمام مش بعيدة يعني عن اسكندرية قريبة جدا والحفر هيكلفك ايه لودر يعني مدة يوم هيحفر او كباش اللي بيكبش ده لمدة يوم ايجاره بكام في الساعة الساعة كام ألف جنيه هيحفر تمن ساعات بالكتير هيكون وصلنا للهدف مثلا يعني تمن تلاف جنيه كلام ايه كلام فاضي يعني خالص لأ سيبك من ده كله ممكن بالاجهزه الراداريه نعرف اللي موجود في الارض كله سواء كان معدن او في تجاويف او في صخور مختلفه كل حاجه تعرف تفصلها زي ما الواحد كده بيروح يعمل اشعه لجسمه في المستشفى على عظم مكسور بتاع نفس الحكايه في اجهزه مخصوصه بتصور الارض من الداخل يعني كلام كله البحث كله عشان نعرف حقيقه الامر ما يخدش اكتر من ساعه مسح في الارض وتبان النتيجة اكتر من ساعة واحدة يا عم يوم كامل ايه المشكلة 8 ساعات في مقابل ايه اللي انت تنقذ مصر ولا انتوا عايزين تدمرونا وتدمروا مصر يعني الناس اللي هي بتسمعني وبتطنشني دي عايزين تدمروا مصر ما توقفوا معاي لو انا غلطان مش عايز بكوا قاذى لكن انا لو صح كلامي اي الاذى كل فانتوا خليكم معايا يعني انت لو مشيت معايا ورحنا الارض وما لقيناش حاجه يبقى احنا ما خسرناش حاجه ايه وقت هيضيع مش مشكله ما الوقت ناس ضاع كتير ضيعنا وقت كتير اول من عمرنا هنيجي يعني على حاجه مهمه زي دي احتمال يكون فيه او ما فيش نقول لا ما فيش طب ما ممكن يكون فيه انت شعر رفق. ممكن يكون مفيش فده بحث البحث يعني لازم نبحث البحث هو لازم استمرار العمل لازم تعمل على البحث لغاية النهاية إما تكذب أو تصدق ده هو ده اللي بيعملوا بيه في أمريكا يعني يجيلك قدام بحث معين بيقول لك إيه البتاعه دي طارت خمسة متر فوق فوق الأرض لو هو حماس تعملوا مش عارف مادة كده متفجره هترفعها خمسة متر عايجيه قل كم جرام المادة المتفجرة ويشوف النظرية دي صح حلق. حطوها تحت الحاجة دي ويفجروها ويشوفوا هترتفع خمسة متر زي ما هو قال ولا ما كذاب لو ارتفعت متر واحد يقول لك لا انت كلامك كذب. يعني شوف بيمشي وراك لغاية النهاية فاحنا يا ريت نعمله كده وخصوصا في امن مصر القومي ده خطر كبير علينا جدا والحكومه للاسف هي مش عايزه تستمع لكلام الله فيش احسن منه كلام الله ان انت يعني هتحصل على المسيح عيسى ابن مريم ولا مش تحبوش الرسل تحبوش كتب ربنا يعني في ايه يا جماعه يعني خلاص احنا كرهنا العدل بتاع ربنا ومرضيناش بيه وردينا بالقوانين الوضعيه اللي هي خرة وهتودينا في ستين داهية يعني اه حاجات كتيرة ضرائب الجزافية دي حطوها عليك وبالسلامة تدفع يقولك انا أعمل لك خصم ويعمل لك بقى في الخصم ده ممكن يقعدك خمس ست سنين وبعد خمس ست سنين تيجي تدفع الضريبة مش التأخير مش منك منهم هم ويقولك غرام التأخير ايه ده يا جماعة الحلاوة دي يعني انت اهمال منك انت وتاخير منك انت ها وجايب لي الجواب في ساعته وتاريخه وكذا وفي الاخر كمان تقول لي غرامه وكمان واخد ضرائب مني ظلما وزورا وجورا كمان يعني شوف قد ايه كل ده والحاله دي تنطبق عليا انا شخصيا انا بكلمكم حاجه بقى ايه مش عن حد لا عن نفسي حصلت معايا كنت قافل محل 2013 رحت قدمت الضريبه 2016 قال لك يا عم انت من 2011 وهي ما فيهاش شغل خالص خلاص قفلت يعتبر المحل يعني من 2011 هي الثوره دي قفلت المحل يعني تقريبا قفلته خلاص ببيع جهاز في جهاز في جهاز كده خلاص لغاية عشان اكل بيهم وبعد كده جاء رحت قلت 2016 اودي الدايل بطاقه الضريبيه وخلاص يقولي لا لا ده انت شغال كده لغايه 2016 يا عم انت معاك عقد الايجار لغايه 2013 والراجل بتاع المحل اللي اخده مني وقفله ومثبت الكلام دوت في فواتير الكهرباء وبعد كده باعه يبقى فين انا شغال لغايه انت جيت لي بالبطاقه لغايه 2016 يبقى انت شغال ألفين عافيه هي اه يعني ما هم ما يبصوش للحق يبصوا ايه يلبسيهم وخلاص هم عملوا بقى قانون ما قانون آه وضعي بقى اي كلام ما هم هو يحصل فلوس منك وخلاص مش مشكله بقى ماشي مع ربنا ضد ربنا مش مشكلته دي ماشي كل ده هيتحاسبوا عليه ان شاء الله قدام الله من رئيس جمهوريه لغايه الغفير بتاع الضرائب كل دولة هيتحاسبوا امام الله اقسم بالله العظيم ما هيتسابوا انا بقول حتى الموظفين اللي هم بيعملوا الاقرارات الضريبيه دي هيتسائلوا قدام ربنا لانك انت شغال مع عصابه شغال مع حكومة يعني تخيل نفسك انت شغال مع عصابه بتسرق اموال الناس فانت شغالين مع عصابه كده هي دي احنا بنتعرض لسرقه بس سرقه رسمي سرقه على اوراق رسميه ده اللي بيحصل بقول لكم غيروا بقى القانون ده ومتعملوش درائب جوزافية وحاسبوا الناس بما يرضي الله يقولك انت مش عارف انت ايه توجهاتك انت توجهاتك تبع مين ايه توجهاتي الى الله عجبكو ربنا ولا مش عجبكو اللي مش عجبه ربنا يغور في ستين دهية واللي عجبه ربنا يبقى يغير القوانين بس ده اللي انا اعرفه وبعدين احنا مناش غير ربنا احنا بعد ما نموت ونبقى اضام ونبقى تراب مين اللي هيحاسبنا مش ربنا يعني كلام غريب وبعدين كمان ايه انا فتحت مثلا سايبر كويس نت وكده واجهزه وبتاع جا الراجل عامل كان ايه مكتبه إيه العداد فتحوه اكنه مكتبه واحد يجيلي بتاع الكهرباء يقول لي يا عم ان انت بيحاسبوك على اساس مكتبه وانت فاتح سايبر والمكتبه اغلى من السايبر السايبر مثلا ب 40 قرش المكتبه بتحاسب ب 50 قرش الكيلو وات مثلا فروح غير العداد قلت له طب انا لو كنت بقى سايبر عامل انا اصلا النشاط سايبر وفتحت مكتبه قال لي ما كانش سابوك في حالك وكانوا اخدوا منك الفروق ديت على طول واخدوا العداد واعملوا لك مشاكل كبيرة اول تقولوا طب هما ليه ما يعملوش العكس يعني شايفيني انا سايبر ليه ما يرجعوش الحق كده ويقولك لا انت سايبر يا ابني يعني بقى احنا حسبك على اساس 40 بدل 50 ما عملوه دي بقى وانا بقى 10 سنين فتحه ليه عند مؤسسة الكهرباء كده فروق كهرباء 10 سنين من مكتبه لسايبر هو اصلا انا فاتحه سايبر لكن في الورق عند الكهرباء كان الراجل عامله مكتبه وانا للاسف ما اقدرش احول المكتبه لسايبر الا باذن من الراجل اللي انا واخد منه المحل فيعني العدل برضه منقوص هم يدوروا على العدل بتاعهم هم بس الميزان الكفه بتاعتهم كفه الحكومه لكن كفه المواطن توز فيه خليه يدفع زياده مش مشكله عندهم فطبعا ده حرام برضو عند ربنا ولا ربنا يرضى بكده يا جماعه انا مش عارف قولوا لي بقى يمكن انا غلطان يمكن شرعه ربنا هي كده صح ولا كده غلط قولوا لي شرع الله ايه اللي احنا هنتحاسب عليه قدام ربنا مش ربنا ايه نزل الكتاب والميزان يا شيوخ ولا انا عمل ايه بالظبط فهموني انا يمكن مش فاهم يعني انتو نوروني برضو انا يمكن اكون غلطان لما برضو بتاعة المية دي شركة المية واحد عنده عداد عداد يقولك ايه مش شغال اديله يلا بقى 85 جنيه ده في الاول استفتاح بعد كده 185 بعد كده 300 جنيه طب ليه كده يا جماعة قالك يغير بقى العداد طب ما تغيرهولو انت انت اللي بتبيع المية انت المفروض انت اللي تغير وانت بتاخد هرش عداد في كل فاتورة خمسة جنيه وبتاخد خدمة عملة يعني شركة المياه هي المسؤولة علي تغيير العداد لو كان التلف من عند المواطن حاسبه عليه التلف بقى العداد ادم يعني هو أقصى حاجة خمس سنين مثلا وبيتلف العداد طبيعي انت بقى كل خمس سنين كده اعمل ميزانية ان انت تغير العدادات الباغة بايظة وحشة ترس مش عارف عامل عادي ممكن يتعمل له صيانة. مش لازم يتغير العداد في الكامل يعني شيل ده وحط دوت وروح يعمل لده صيانة وهكذا لا متكلفش بقى المواطن يعني المواطن مش مستحمل يعني ده عدل ربنا برضو الميزان هو العداد متبيعش حاجة من غير ميزان عداده بايظ انت اللي تغيره لانك يعني انت المسؤول عن البيع هو مشتري المشتري عمره ما بيجيب ميزان سواء روحت السوق بتاع البقالة انت اللي كمشتري ما بيجيبش الميزان من عندك البيع هو اللي عنده الميزان ترمت البنزين هي اللي عندها الميزان يعني كل حاجة فيعني ما بقى على دي يعني اهم حاجة الميزان الميزان ده شعيب افتكروا بس شعيب واللي حصل لهم واصحاب الايكه قال لهم انت يعني هتيجي انت بقى هتشتغلنا انت هتيجي بقى وتغير قوانيننا اللي احنا ماشيين بيها وبنسترزق منها ما تسبنا عم في حالنا من جاية تقول لنا ربنا ومش عارف ايه واحنا يعني مينعرفش ربنا احنا بنصلي ونصوم ونعمل لا الهكيان عملي عمليه مش صلاة وصيام وخلاص المهم ده هنقول لكم ابواب تانية من ابواب المهد المنتظر ان شاء الله زي ابواب محمد عبدالله المنتظرين برضو محمد عبدالله بالاسم كده لازم يكون اسمه محمد عبدالله طب افرض فرد ما محمد عبدالله مش هتأمن بيه خلاص هتكفر بالمهدي مثلا والتانيين اللي مستنينه من سرداب دولة لو ما طلعش من سرداب ده وطلع من حتة تانية هتكفر بيه ما هي دي بعد المشكلة دي خلي بالكم دي أنتوا بتعملوا لنفسيكم اسوار كبيرة جدا وبتحاصروا نفسيها فيكوا يعني كل المنتظرين المهدي المنتظر في النهاية هيطلعوا كافرين بالمهدي المنتظر شوفوا أد ايه بقى يعني كل الناس اللي بتحب المهدي وبتعشق المهدي وبتفكر في المهدي لما يجي المهدي علي كلهم هيكفروا بيه يلا بقى يصبح المؤمن كافر والكافر اللي هو مش مستني حد اصلا هيصبح مؤمن بيه شوفوا أد ايه بقى العظمة بقى بتاعت ربنا واللي هيحصل عشان احنا ما اتعبعناش صحيح الدين وكان معكم امل حسن من مدينة الاسكندرية متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وقدمها من مصر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبعة 85789 أربعة وشكرا على حسن استماعكم ايها المواطنين وايها المتابعين والسلام ختام والى اللقاء في فيديو جديد ولا تنسوا الأعجاب والاشتراك في القناة